Κάτι σου μπει σου μπει και με στο μάτι. Κάτι σου μπει και δεν λέει πια να βγει. Κάτι σου μπει σου μπει και με στο μάτι και δεν λέει να βγει. Γιατί είμαι εγώ! Ποιος είμαι εγώ, αυτό πακούζα. <Ρι> αυτό που σπάει πλάκα με σπαστικούζα. Με <Ρι> του χρυσού σου δίσκου κάνει χαλκούζα. <Ρι> και του που λε αίγει του περαστικούζα. <Ρι> Ποιο είμαι εγώ, μου <Ρι> κάνει πλάκα. <Ρι> αυτό που μπέπει και ανοιχτού στα πόδια. Πάγκα. Αυτός που όλο τσιγάρα σου κάνει τράγκα. Γιατί φράγκα δεν είχε αλλά ούτε και μάγκα. Ποιο είμαι εγώ, ποιο δεν δε ξέρει. Αυτός που την παλάμη του είχε γιατέρει. Μα τώρα πια που έχω τόσο κασέρι Μέχρι εκεί μάνα σου για κάρφωμά μου στην καρτέρι Ποιο είμαι εγώ, ξέρει καλά η δικιά σου. Αυτός που δεν περνάει τώρα πια η μαγιά σου. Που με ποτέ σβήσει, σου. Ναρθεί, να φίσκο κάποτε για καμπαλέ είχε βύσει. Πε κάποιο το μάτακι σου. Να βρει να φυσίξει γιατί. σου <ΣΣ> μπήκε, σου μπήκε με στο Κάτι σου πήκε και δεν λέει πια να βγει. Κάτι σου πήκε, σου πήκε με στο μάτι και δεν λέει να βγει. Γιατί είναι αυτό. Κάτι σου πήκε, σου πήκε με στο μάτι. Κάτι σου πήκε και δεν λέει πια να βγει. Κάτι σου πήκε. Από το πια σα, ποιο διάλεμαι εγώ. <Χάκη> από το ματάκι σου που μπουκαρά δεν παίζει α, να φω. Στουράκι, γούστα έχω χώσει λαγό. Σε χέρεται να χέρισε από τη γραμμή τη χαρώ και είναι πια φανερό. Mm. Ότι ζυλέβε λιγάκι που φορά γουλά και σύνθεζαν που σα χωριό και σίστε ο κάτω πακάκι mm. που τυγώ να πω σιγώ και σε mm. να γρέμει mm. παπάκια Τα φρομωράψου να και με ένα φλόπεν. Mm. Λαμφίω να τα κάνε χώσα από το mm. μισθρό mm. Μεσακόρτε για χάρη mm. από το πότε. Mm. Είναι άριχλη μιζέρια σου δάλτίσει κανένα. Mm. Αν mm. για κάθε πιπα που λεπτά ένα ευρώ. Τώρα παίρνω ένα για κάθε μία, που λέω εγώ. Όσο ζώα στο ψέμα μου στα αλήθεια Έχει του φίσκει και στομάτι σου να δει στην κόρη που γαίνίζει. Κάτι σου πήκε με το μάτι. Κάτι σου πήκε και δεν λέει πια να βγει. Κάτι σου πήκε σου πήκε με στο μάτι και δεν λέει να βγει. Γιατί <ganz> είναι αυτό. Κάτι σου πήκε σου πήκε με το μάτι. Κάτι σου πήκε και, και δεν λέει πια να βγει. Κάτι σου πήκε. Κοινοτοφρήνα με σεφτηλίσει. Ε, Έπρεπε να μ' ακούσει πρώτα πριν την να μιλήσει. Γιατί πηγαίνω να σου πω: Ότι έχω παρεστήσει. Τη ψυχολόγο είσαι εσύ και δεν το έχει καταλάβει. Πώ γίνεται να μην εντόπισε του νου μου την βλάβη. Αν μετάρασε τα χάπια, έσαι να το έχει προλάβει. Να μην νομίζω πω το ράπμουσα μουν ή σέρνει καράβι. Τα καλά έμπλεξα με ψυχάγια. Αμάν τσίπησε δυο χαπάγια. Και αν δεν στην ηρήδα δυο σταλιές γιατί, γιατί Κάτι σου πήκε, Σου μπήκε μες το μάτι Κάτι σου πήκε, Και δεν λέει πια να βγει Κάτι σου πήκε, Σου μπήκε μες το μάτι Και δεν λέει να βγει Γιατί Είμαι εγώ Κάτι σου πήκε, Σου μπήκε μες το μάτι Κάτι σου πήκε. Λέει πια να βγει κάτι σου πει